مشاهدينا وأحبائنا متابعين قناتنا اسم ارن الغزال معنا النهارده حاجه بقى جديده قوي لا اتكلمنا عليها قبل كده ولا ناس كتير مننا شافتها اساسا ممكن يكون الستايل يعني مش غريب على ناس كتير بحكم ان هو ستايل حديث ولكن الشركه بقى والاسم اللي احنا شايفينه دوت ناس كتير قوي في الوطن العربي اسمها عني. ما يعرفوهوش ولا يسمعوا عنه. معانا النهارده ايك هورن. ايك هورن ميدن زولينجن. مطويه يا جماعه مش هقعد اقول لكم بقى اسطوريه وما حصلتش واقعد اطبل التطبيل ده، لكن اقل كلمه اقولها عنها عمليه مليون في المية. بصوا سبع صنايع بس البخت ضايع فعلا، لانها مش معروفه. سبع صنايع وبختها ضيع يعني مش معروفه ما يعني الوطن العربي ما يعرفوهاش الناس تعرف الفنجلي والايه الحاجات بقى بتاعتنا الامريكيه بقى كولد ستيل والكلام ده كله لكن صدقوني الصيت ولا الغنى النهارده معانا مطوه عامله اختراع الاختراع ده هو الزرار اللي شفناه من شويه على الناحيه الثانيه للمطوه معانا راجل ألماني محترم عمل لها المراجعة اللي إحنا شايفينها دي قدامنا أول حاجة بيقول لنا وزنها وزنها 134 جرام وتسعة من عشر ولا هي تقيلة قوي ولا هي خفيفة طيب الفريم بتاعها معمول من إيه؟ أو المقبض معمول من الألومنيوم ألومنيوم بس نوع قوي بقى مش ألومنيوم اللي هو بتاع الحلل اللي هو تمسكه بايده واحدة اثنية نظام المطوى دي بيقوم على اللاينر لوك اللاينر لوك وهي تعتبر بالانجليزي one handed folding knife يعني بتتفتح بايد واحده وزي ما بنسميها بالالماني اينهاند كلب ميسر يعني مطوه بتتفتح بايد واحده بس مش اوتوماتيك مش اوتوماتيك يعني انت بنفس الايد تفتحها لكن هي مش اوتوماتيك طبعا في دقه جدا في التفاصيل بتاعتها منها مثلا القطعة المعدنية اللي هي ماسكه في السلاح دي اللي هي بتساعد صباعك إنك تفتحها بإيد واحدة تمام شعار الشركة آيك هورن وطبعا الحد بتاعها مش حد كامل يعني مقسومة نصين نص هنشوفه دلوقتي اللي هو فيه الشرشرة الغريبة دي أو الشرشرة اللي هي شرشرة مش كاملة شرشرة قطعتين صغيرين وقطعة كبيرة أو يعني مش كاملة ماشيه زي الزجزاك ثانية واحدة بتبيع يعني؟ المهم أنت بتبيع ولا بتبيعش يعني؟ عشان أنا دايماً ألقى الكومنت ده مكتوب على كل فيديو، بتبيع ولا ما بتبيعش؟ ها؟ المهم بتبيع؟ أبيع إزاي؟ هو أنا جنبكوا عشان أبيع زي ما واضح قدامنا هنا مكتوب طبعاً اسم الشركة آيك هورن وميد إن جيرماني اللي هو صنعة في ألمانيا وطبعاً اسم مدينة زولينجن وشعار الشركة اللي هو الآيك هورن وهنا بيورينا إن الديزاين بتاعها ديزاين فيه تموجات كتير انا بحب الحكاية دي المصممين يا جماعة اللي بيصمموا اي مطوية او اي سكينة بيرعوا فيها ان الديزاين يناسب مجال الاستخدام لا مش بس. في, في شغل الاوت دور بتبقى انت محتاج مرونة في حاجتين، أول مرونة فيهم مرونة النصل نفسه، إن النصل ياخد ويدي معاك ما يتكسرش ما يتقطمش منك لو حملت عليه، وتاني حاجة مرونة في شكل تصميم النصل نفسه، عشان تعرف تغرسه جوه المواد الخام اللي بنشتغل بيها في الرحلات وفي الخيم وفي الحاجات ديت، لأن أنت ممكن تغرسها في شجرة، تغرسها غرسة في شجرة، وتطلع تقف برجلك على المقبض بتاعها، متخيلينها معايا؟ طبعا دايما اقول ان اللي بيشرف بيشرف نفسه تمام ما بيشرفش حد معنا النهارده الموديل ده البي او البي بيجي في علبه معدنيه انيقه علبه معدنيه انيقه حاجه فخامه بيشرفوا نفسهم الناس ويا ريت احنا كمان كمشاهدين نشرف نفسنا وندوس لايك اسمي أرن الغزال اسمي أرن الغزال المطو يا جماعة دي مهما اتكلمت عنها بصراحة مش اقدر اوصف لكم المزايا بتاعتها يعني يعني عاملة زي النعناع كده يمنع الكحه يجيب الصحة بصوا يا جماعة بتيجي زي ما احنا شايفين في العلبة ديت آه في من جوه اللي هو الاسفنج ده علبة معدنية حاجة حلوة يعني مش قا... مش قيمة قوي بس يعني شكلها جميل فخمة يعني شكلها حلو. آه طبعا آه في منها اللون الأسود ده اللي احنا شايفينه وزي ما قلت في منها موديلين البي ار تي سفاي أو البي ار تي 2 والبي ار تي 3 أو بي ار تي دغاي. في منها اللون الأسود اللي احنا شايفينه قدامنا وفي اللون اللي شفناه قبل كده اللي هو الأحمر تمام؟ أه الحتة الأخرانية اللي فيها العلمين دي دي علشان بيتقطع بيها مثلا لو انا شغال تغليف بالمشمع مثلا بغلف بالمشمع محتاج الحتة الأخيرة دي اللي هي القطر اللي هو في زاوية الواحده ده علشان اقطع بيه من غير معرض صباعي او عرض ايدي انها تتجرح او تتعور من التقطيع فيها اختراعات كتير حقيقه يعني العيب الوحيد اللي انا شايفه فيها ايه بقى بالنسبه لنا يعني طول النصل النصل صغير شويه يعني قصير يعني كان يفضل انها تبقى اطول من كده او كان يفضل يعملوا موديل منها اطول من كده شويه ليه لان انت حته الشرشره ديت قليله انك تفضل رايح جاي بيها قليله مش مش كفايه وفي نفس الوقت الحد برده اللي في اخر النصل برده مش كفايه للتقطيع يعني انت لو هتعمل النصل هايبر زي كده في شرشره وفى حد عادي كان المفروض تطول عن كده شويه لكن للاسف هم عاملينها آه يعني قصيره وطبعا اهو زي ما بيشاور لكم الحته اللي فيها قطر وفي الحته الاخيره خالص دي لكسر الازاز لو واحد مثلا عايز يكسر ازازه عربيه طبعا الكلام ده للشرطه والبوليس يعني او عايز يكسر مثلا محبوس في مكانه وعايز يكسر ازاز الشباك ويهرب فبيستخدم الحته الاخيره اللي وردتها لكم فخامه صدقوني وجميله وتستحق الاقتناء يعني وتمنها اللي هو مش مبالغ فيه قوي يعني من اول 100 يورو مش مبالغ فيها يعني حلوه من اول 100 يورو وانا شايفها تتفوق على ماركات كتير تتفوق على الكولد ستيل طبعا كولد ستيل يعني لو هي عامله موديل شبه كده مش قبل بالكواليتي ده لان كولد ستيل ما بتعملش كتير قوي مقابض معدنيه اغلب المقابض بتاعتها البلاستيك والبوليمر ومش عارف والفيبر ولا الفايبر اللي بيقولوا عليه دوت ومش لا مش لذيذه يعني انا صراحه شايف الشركه ديت مش واخده حقها خالص طبعا هنا زي ما احنا شايفين ده المكان اللي فيه القطر اللي قلت لكم عليه بتتركب فيه شريحه كده من القطر علشان بتبقى موجوده متبيته جوه المجره دي علشان ما تعورش اي حد ما تعوركش وهي في جيبك هنا هيوردنا بيها بقى وهو بيقص بيها خامات الربط خامات الربط دي زي الاحبال زي اللي احنا شايفينه قدامنا دوت بصوا في ثانيه بتخلص بيخلص الموضوع في ثانيه جميلة يعني الحقيقة يعني القطعة دي مفيدة جدا أهو هيعمل شوية كده اختبارات عليها نشوفها مع بعض بيربط القطعة اللي هي القماش دي في المنجلة وأهو في ثواني بيخلص بيقطعها على طول القطر ده مفيد صراحة يا جماعة الألمان يعني بيعملوا شغل عالي بس مش عارف يعني حاجات حاجات بحسهم متفوقين فيها أو مش متفوقين بتكلم كشهرة يعني